من أعالي شموخة المجد طير حايم صوب حجة ما أهرافك السلامه فوق وشحه إلى ألمير حلق وعاهم في ربا حجة حسنة أنهض رجال الشهامة في المدن والقرى وجبالها والتهايم حجه العز في والرجل والقيام والمكارم والاماء والشجاعه والوفاء والكرامه نادي الشهره فينا اليوم شدوا العزايم جرعوا من غزل ميدك رؤوس الندامه اطمئن وثقوا بالله والنصر قادم مالك الملك سبحانه سمع انتقامه يا قبائل حجاره انتم صوت المقادم نكلوا بلا الله بشغله دايم واجهوا الحلفة لمنئك وهدوا نظامه فوقهم فوقهم نسري وراهم وراهم معركة باقي حتى تقوم القيامة يا رجال أي ثنئي السيوف الصوالم النقاحان حان من فالعون قصر اليمامه اليهودي تماده في ارتكاب جزع من وجوه اطفالنا الابتسامه حسبنا الله يا حلف العرب والأعجم من توكل على الله مستحيل انهزامه واليماني بوعد الله ما أمن وجازم ما علينا سوى اسلم والاستقامه من ثقافه هدى القران دي في الملازم والتوالي لا البيت فيه سلامة، والتوالى لا لا البيت فيه سلامة. <تصفيق>